Півсотні людей вийшли на акцію «Поверніть героїв додому» на підтримку військовополонених. Хто, якщо не я? В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. Продаж останньої в цьому році нової поштової марки «Щедрик» стартував у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, чи є обмеження на її продаж?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 До повномасштабного вторгнення Петро Чубай працював будівельником в обласному центрі, розповідає його колега Ігор. Він був роботяга, добрий, безвідказний, хороша людина. Петро Чубай на війну пішов добровольцем, каже сусід загиблого Валентин. Він пішов сам.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 Всі, хто знають, пам'ятати, будуть до доброго, щиро веселому, хорошого садівника, який любив любе дерево, міг прищіпнути і надавав ну, плоди Загинув. Не сховався, не злякався, пішов. Він ще останнім часом в село Куричинці був Дережнянський район. В нашому селі у нього немає нікого, а знаю, що батьки померли ще давно. Загинув воїн 15 грудня під час виконання бойового завдання. Поховали Петра Чубаяна, Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 23 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 100 950 російських військових. Противник втратив 35 танків та 5986 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1984 артилерійські системи, 414 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1000 698 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн 4622 одиниці, спеціальної техніки 178. За 303 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети.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 У Хмельницькій 22-й школі навчається 1280 учнів. З них 64 внутрішньопереміщені, розповідає директорка Лариса Федорова. 64 – до сьогодні, бо одна учениця повертається на схід України, де служать її батьки. Вони повертаються, тому що дитина скучає за мамою. Не приїхали сюди з бабусею. Ну, суму за батьками. Бабуся Аріни Ольга розповідає, перебували у Хмельницькому 8 місяців і цей період був нелегким. Очень, конечно, тяжело. Попадались очень хорошие люди, поэтому... Ми якось швидко привикли. І з слів, ні вона, ні онучка, до психологів не зверталися. Ольга каже: Немає віри, що таким чином можна позбутися стресу. Вернай, не позбудешся цього стресу, те, що пережили. Виконувачка обов'язків директора Хмельницького департаменту освіти Ольга Окшановська каже: до психолога варто звертатися, навіть коли дитина зовні спокійна. Бо всім дітям, які перебували в зоні активних бойових дій, окупації, евакуації, потрібна допомога. Перший пріоритет це внутрішньопереміщені особи. На сьогодні в нашій громаді 1500. 563 учня шкільного віку і 580 діток дошкільного віку, тобто це велика цифра 2000 плюс до нашої мережі діток, які пережили ту стресову ситуацію, ті страшні умови, які були. І сина, і святого духа. Для них і не тільки, розповідає директор благодійного фонду Карітас Хмельницький» Іван Данкевич, облаштувала безпечний простір в школі, де з дітьми працюватимуть психологи і соціальні педагоги. Щоб вони, приходячи сюди, залишали тут свої болі, якісь свої смути, свої переживання, бо відусідно зараз чуємо війна, бомбування, руйнування, смерть, поранення, і діти також цим живуть. І це вони переживають набагато глибше набагато, так би мовити, проникливіше, ніж ми. Коштувало оснащення безпечного простору приблизно 200 тисяч гривень. Кімнату облаштували за гроші благодійних фондів «Карітас Україна», «Карітас Австрія» та однієї з німецьких католицьких церков, каже локальний координатор проєкту Дмитро Баланюк. Цей проєкт реалізується паралельно в трьох областях. В Хмельницькій області наразі ми працюємо з трьома локаціями в місті Хмельницькому, і по одній локації в місті Кам'яний Сподільський, в місті Дунаєвці, і в селищі міського типу Психологи, розповідає шкільна психологиня Наталія Бондаренко, пройшли навчання в Києво-Могилянській академії. По програмі Безпечний простір ми вже працюємо. Зустрічі з дітьми відбуваються, заняття також і дітям формат дуже подобається. За її словами, від сьогодні всі заняття і тренінги відбуватимуться в кімнаті безпечного простору для дітей переселенців, учнів із особливими освітніми потребами, всіх школярів, їхніх батьків та жителів мікрорайону. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.